בשיעור הקודם סיימנו עם שתי התוצאות האלה. התחלנו עם מחשבה אודות המשמעות של נגזרת חלקית של פונקציה וקטורית, ואנחנו קיבלנו את הדברים האלה ושייתכן ש... וניתן לחנותם תוצאות זהות. אתם יודעים מה הייתה המטרה המרכזית בשגתן? המטרה המרכזית הייתה לתת לכם את הכלים להם אתם זקוקים כדי להבין מהם מה אינטגרליים משטחיים. נחשוב על הנושא הזה. זה סרטטת מישור ST. ונראה כיצד הוא משנה צורתו לתוך משטח R. נתחיל בעשייה. נגדיר כי זהו ציר T. ונחליט כי זה יהיה ציר S. ונאמר כי פונקציית הוקטור שלנו, פונקציית ווקטור המיקום שלנו מוגדרת עבור S, שבין A ל-B, אנחנו פשוט גבולות אקראיים, ובין T, ששווה ל-C ו-D. השטח שנמצא מתחת לפונקציה, אם תיקחו כל T וכל S, במלבן הזה שכאן, הוא ימופל תוך חלק מהשטח הזה. אם תמפו כל אחת מהנקודות האלה, תקבלו לבסוף את השטח R. נסרטט כעת את R בשלושה מימדים. שטח בשלושה מימדים. זה יהיה ציר ה x שלנו, וזה יהיה ציר ה-Y שלנו, וזהו ציר ה-Z שלנו. ורק לצורך תזכורת קטנה זה יכול לראות משהו שדומה לזה. אם אנחנו רוצים, הנקודה הזאת שכאן, כאשר S שווה ל-A ו-T שווה ל-C, זכרו, אנחנו רוצים לסרטט את השטח המתואר בעזרת הפונקציה ה-Vectorית של R של S ו-T. אז הנקודה הזאת שכאן, כאשר S E A ו-T E C, אולי הייתמו אל ננסה לראות, אולי לנקודה הזאת, זאת שהיא ממש כאשר אתם לוקחים את A ו-C וסמים אותם בתוך הדבר הזה, שכאן אתם פשוט תקבלו את הוקטור שמצביע על זה. אתם יכולים להגיד זה ייתן לכם וקטור מיקום, שמצביע בדיוק על המיקום הזה, ממש כאן. כעת בואו נאמר כי הקו זה שכאן, אם נחזיק את A קבוע ואם נשנה רק את T מסי, אל D, אולי זה ייראה משהו כזה. אנחנו פשוט מסרטטים כאן איזה קו מתאר. אולי אם נחזיק את T קבוע כ-C ונשנה את S מ-A B, אולי הם ייראו משהו שדומה לזה. אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט מנסים להראות לכם דוגמה, אז הנקודה הזאת כאן, תתאים לנקודה הזאת שכאן. כאשר תציבו אותה בתוך הפונקציה הווקטורית R, אתם תקבלו וקטור שמצביע לנקודה הזאת, ממש כמו זה. והנקודה הזאת כאן שבסגול, כאשר עומדים את הערך של R, של S ו-T, זה ייתן לכם וקטור שמצביע בדיוק לנקודה שכאן, לנקודה הזאת כאן. אנחנו יכולים לעשות עוד כמה נקודות, רק כדי לקבל את הרעיון איך השטח נראה. למרות שאנחנו מנסים לעשות את הדברים כלליים ככל שאפשר. אולי נעשה את זה, אם נחזיק T ב-D, ונשנה את S מ-A ל-B, אנחנו נתחיל מכאן, איכן ש-T הוא D, ו-S הוא A, כאשר אתם משנים אותו, ייתכן ותקבלו משהו כמו זה. לא בטוח. הנקודה הזאת שכאן, תתאים לווקטור, שמצביע לנקודה הזאת, שכאן. ולסיום, הקו הזה, או זה, אם נקבע את S ב B, ונשנת T בין C ל-D אנו ננוע מהנקודה הזאת לנקודה הזאת וזה ייראה כמו משהו דומה לזה רגע סליחה אנחנו זזנו מהנקודה הזאת לנקודה הזאת החסקנו את S ב-B ושינינו את T מ-C ל-D אולי דומה לזה השטח שלנו אנחנו עברנו משטח מלבני יפה במישור S-T והוא צורתו לשטח המבולגן למראה הזה. אנחנו יכולים אפילו להמשיך לצער כאן כל מיני דברים. נניח כי יש לנו ערך אקראי. נבחר צבע חדש, נעשה זאת בלבן. או צבע חדש שאינו צבע. נגדיר כי S יישאר קבוע בערך הזה. נשנה T, אולי זה יראה משהו שדומה לזה. אולי זה יראה משהו שדומה, לא בטוח. אולי זה יראה משהו כמו זה. אתם הבנתם את הרעיון, איך השטח יכול להיראות. כעת, בהינתן זה, אנחנו רוצים לחשוב על מה הם הגדלים האלה כאן. וכאשר נציג מה הם הגדלים האלה, אנחנו אוכל להשתמש בתוצאות האחרונות של השיעור הקודם, ולעשות משהו שאנחנו חושבים כי הוא מועיל. נניח כי אנחנו בוחרים מערך הקראי ל-S ול-T. כאן. זאת הנקודה S פסיק T. הנקודה S פסיק T. אם תרצו להציב את הערכים האלה כאן, אולי היא תמופה אל... חשוב בכל מה שאנחנו מצעירים. אולי תמופה לנקודה הזאת שכאן. אולי תמופה לנקודה הזאת שכאן. אז הנקודה הזאת שכאן תהיה R של S ו-T. עבור S ו-T מסוימים. הכוונה היא, אנחנו יכולים לשים כאן ציון תחתון, אבל אנחנו רוצים לשאר כלליים. אנחנו יכולים לקרוא לזה A, האמת שכבר השתמשנו ב-A ו-B, אנחנו יכולים לקרוא X ו-Y, וזה יהיה R של X ו-Y, זה מופה לנקודה הזאת שכאן, או זאת שכאן, או זאת שכאן. נראה כעת מה קורה אם ניקח, אם נזוז, רק בכיוון של S. את זה אנחנו יכולים לעשות s נמשיך לנוע כנימה בדיפרנציאל. בגדלים קטנים מאוד של S. אז זה שכאן נקרא לו כ-S ועוד. שינויים קטנים מאוד ב-S. זה שכאן, הנקודה הזאת. נעשה זאת בצבע טוב יותר, בצהוב, בצהוב הזה. הנקודה הזאת שכאן היא נקודה S, ועוד השינויים שלנו ב-S. אנחנו לכתוב Δ s אנחנו רוצים קטנים מאוד, מאוד ב-S, פסיק -T. ותוך מה זה מופה. אם מיישם את שתי הנקודות האלה ב-R, אנחנו נקבל אולי משהו שימוקם ממש שם. אנחנו רוצים להיות מאוד עקביים, זה שכאן זה יהיה R של S ועוד DS פסיק T. זה בדיוק מה שזה, זאתי הנקודה כאשר אנחנו רק מזיזים S בהפרשים קטנים מאוד מאוד, המרחק הזה ניתן לראות אותו כ-ds, זה שינוי קטן מאוד מאוד ב-s, וכאשר אנחנו ממפים אותו, או מחליפים אותו, או מציבים אותו בתוך הפונקציה הווקטורית, אנחנו נעתיק ונעביר, הנה את הפונקציה הווקטורית המקורית, רק כדי שתהיה לנו תמונה טובה של מה שאנחנו מדברים כל הזמן. נציב זה למטה, כדי להעביר שוב מה קורה כאשר אנחנו לוקחים את הנקודה הקטנה הכחולה הזאת, זה S ואנחנו מציבים כאן את הערכים של S ו-T, אנחנו נקבל וקטור שמצביע לנקודה הזאת על השטח ממש כאן. כאשר מוסיפים DS אל הערך S, נקבלים וקטור שמצביע לנקודה הצהובה שכאן. נחזור על התוצאות שקיבלונו בשירור קודם או בفيديو קודם. מה זה היה? קיבלונו R של S ו/or Delta S או R של S ו/or D S. T S. טוב, זהו זה هو זה שיקan. זה ה vectơ על מיקום זה. וזה שיקאנ. זה ה vectơ על מיקום הקחול הזה. מה היה הפרש בין שני ה vectơים האלה? זה חישובים בין ווקטורים. אתם אמורים לזכור, ה aek בין שני ה האלה ראש לזנב. ה-aek-trolli ה-aek-trolli הזה. אם מפחיתים את ה-vector הזה מה-vector הזה, תקבלו את ה-vector הזה שכאן. וקטור שנראה כמו זה. זה יהיה שווה לזה, הזה. וזה הזה ועוד הזה, הזה... שכאן ועוד הוקטור הכתום שווה לבקטור הזה. זה ממש הגיוני לחלוטין, ראש לזנב. זה מייצג את זה. נעשה כעת אותו דבר לכיוון T. נגמרים לנו כבר הצבעים. נחזור לצבע הוורוד, או אולי לאדום. יש לנו את ה-S וה-T. אם נעלה מעט בכיוון הזה, נניח כי... זהו ה-T, זאתי הנקודה S פסיק-T, ועוד שינויים מאוד מאוד קטנים ב-T. זאתי הנקודה שכאן. המרחק הזה שכאן הוא DT, ניתן לראות זה בדרך הזאת. אם תציבו S ו-T ועוד DT בתוך הפונקציית הוקטור שלנו, מה תקבלו? תקבלו וקטור שאולי יצביע על הנקודה הזאת שכאן. אולי נסרטט את זה כאן. אולי זה מצביע על הנקודה הזאת. וקטור שמצביע ממש כאן. זה יהיה מופה לבקטור שמצביע על המיקום הזה, שנמצא ממש כאן. עכשיו לפי אותו טיעון שעשינו באגף ה-S, הנקודה הזאת או ה שמצביע על ה-R של T, של S פסיק T ועוד זה יהיה בדיוק אותו כמו זה שכאן. וברור, את זה, את זה כבר ראינו. זה אותו כמו זה שכאן. אז מה זה הווקטור הזה פחות הווקטור הכחול? הווקטור האדום פחות הווקטור הכחול? טוב, פעם נוספת, בתקווה זה קצת חזרה על חיבור ווקטורים, זה יהיה וקטור שיראה ממש כך. נעשה זאת בלבן. זה יהיה וקטור שיראה כך. מיכולים לדמיין, נימתקחו את ה vector הקהול ו'ה vector הלבן, ה vector הקהול ו'ה vector הלבן, יש שвел ה vector הסגול. זה נשמעיוניים, ה vector הסגול, בخط ה vector הקהול יש שвел ה vector הלבן. מה שמשמעניין קורא פורחש, יש לנו את השינוי, את השני מהאלף, זה ה vector שולח במרחק לאורח השטח האלה, כאשר שינונו את S בגדלים קטנים מאוד מאוד, זה ה השטח שלנו. אם נשנה את t לפי גדלים קטנים מאוד מאוד, ייתכן כי אתם זוכרים או לא זוכרים את זה, שעשינו עד כה כמה שיעורים שהראו את זה, אבל הגודל, ואם ניקח שני וקטורים, ונחשב את המכפלה הוקטורית, נחשב את המכפלה הוקטורית של a וb, וניקח את הגודל של וקטור התוצאה, זכרו, כאשר אתם מבצעים מכפלה וקטורית, אתם מקבלים וקטור שלישי, שמעונך לשניים האלה. אבל אם הייתם לוקחים רק את הגודל של הוקטור, שהוא השטח של המקבילית, המוגדרת על ידי A ו-B, למה אנחנו מתכוונים בזאת. אז זהו וקטור A, וזהו וקטור B, זה A וזה B, אם אתן פשוט תבצעו מכפלہ וקטורית של השניים האלה אתן תקבלו וקטור שלישי. אתן תקבלו וקטור שלישי המעונח לשניים האלה, הוא נראה כאילו יוצא מתוך הדף, זה יהיה a כפול b. אבל הגודל של זה אם תבצעו מכפלה וקטורית, אתן תקבלו וקטור, אבל אם תקחו רק את הגודל של הוקטור הזה, אתן שואלים רק עד כמה הוקטור הזה גדל או עד כמה הוא ארוך, זה יהיה השטח של המקבילית, המוגדרת על ידי אנחנו הוכחנו את זה בשיעור באלגברה לינארית, ואולי נוכיח זאת שוב כאן. הכוונה היא כי הסיבה לכך, וכאן לא ניכנס יותר מדי לפרטים, שעשינו זה בעבר, ואנחנו מעדיפים שהשיעור הזה לא יהיה יותר מדי ערוך, המקבילית המוגדרת על ידי A ו-B, אתם יכולים לדמיין את A, ואז לקחת גרסה מקבילה אחרת של A, זאת שנמצאת כאן, ועוד גרסה מקבילה של B, זאת שנמצאת כאן, זאת עם מקבילית המוגדרת על ידי A ו-B. נחזור לשטח של הדוגמה שלנו. אם אנחנו נאסם מחפילה וקטורית של וקטור הקומם הזה ווקטור הלבן הזה, נקבלת גודל לשטח. נקבל את השטח של המקבילית. המוגדרת על ידי שני וקטורים عليه. אם ניקח את המקביל הזה, ויראה מה שוודמה לזה, ואז המקביל לאח... לאחד הקומם, זה יראה מה שווק לכן, אם נאסם מחפילה וקטורית על זה וזה. אנחנו נקבל את השטח של המקבילית הזאת. אתם אולי תאמרו, זהו שטח, אם לוקחים מקבילית מוגדרת, אבל זכו, יש פה שינויים מאוד מאוד קטנים. אתם יכולים לדמיין, השטח יכול להתחלק אה, לשינויים קטנים מאוד במקבילית, או למספר... למספר הנסופי של מקביליות. ככל שתהיו יותר מקביליות, תקבלו קירוב טוב יותר של השטח שאתם רוצים לקבל. ואין כאן למעשה שום הבדל מהפעם הראשונה שלקחנו אינטגרל, אנחנו עשינו קירוב של השטח מתחת לעקומה על ידי קבוצה של מלבנים. كل שיהיו יותר מלבנים, יותר טוב. נכנה את השינויים הקטנים האלה בשטח שלנו, D σיגמה. עבור שינוי קטן, עבור כמות קטנה מהשטח שלנו. ואנחנו יכולים אפילו להגיד כי הגודל של השטח יהיה סכום אינסופי של כל אלו. הדי סיגמה הקטנים האמת היא כי יש גם סימון עבור זה. נסכם, גודל השטח שווה, ואנחנו יכולים לבצע אינטגרל על השטח, והסימון הוא בדרך כלל סיגמה גדולה עבור שטח, הפוך מעבור תחום, לכן אתם תבצעו אינטגרל על השטח ותבצעו אינטגרל כפול, בגלל שאנחנו נעים לשני כיוונים, נכון? השטח הוא כמו, מבנה, כמו נייר מקופל, מבנה של שני מימדים. אתם מורים לעשות את הסכום האינסופי של כל סיגמה זה יהיה גודל השטח, וזהו ה-D σיגמה. אבל אנחנו בדיוק מצאנו כי ה-D σיגמה יכול להיות מיוצג, הערך הזה, השטח הזה של החלק הקטן של כל השטח, שטח של המקבילית הזאת, יכול להיות מיוצג כמכפלה וקטורית של שני הווקטורים האלה. נרשום זאת כאן, וזאת לא מתמטיקה רגילה סדורה. לגבי אינטגרלי משטח ומהותם. אנחנו יכולים לכתוב כי-D σיגמה של הווקטור הכתום והווקטור הלבן. הווקטור הכתום הוא זה, אבל אנחנו יכולים לכתוב את זה ככה. זאת הייתה התוצאה של השיעור הקודם. נכתוב את, את החלקית של R ביחס, ה... המקום, ב... ביחס ל-SDS, וזה יהיה d יהיה הגודל של המכפלה הווקטורית, לא כ Machpelah vector. זה Machpelah vector שليצטמה פשוט התנáchים vector. וזה יש יש מושיק אשר נתחיל לעשות וektoryים שינTEGRלי שéta. חבל רק חישוב זה בדרכזות. הvectור הקטום הזה הוא עוד דבר כמו זה. ואנחנו מבצעים של זה. זה הvectור הלבן. הvectור הלבן הזה זה, של ארבע ייחס ל T וכפי שראינו, לקחנו את הגודל של זה, וזה יהיה שווה לשינויים הקטנים מאוד בשטח שלנו, או זה השטח של המקבליות הקטנטנות האלה שכאן. עכשיו, ואם אתם זוכרים או לא, אם אתם תיקחו את זה, נהיה ברורים כאן, זה וזה, וקטורים. ברור? כאשר לוקחים נגזרת חלקית של פונקציה וקטורית, עדיין מקבלים וקטור. זה ds, זהו מספר, זהו מספר, וזהו מספר ואולי אתם זוכרים קשר אלקטנו אסקנו באלגברה לינארית או בפעם הראשונה בביצת המחבלה וקטורית לקחתם את המחבלה הווקטורית של כמה כפולות סקלריות אתם יכולים לבודד את הסקלר החוצה אם ניקח את המספר הזה ואת המספר הזה אנחנו למעשה נוציא אותם כי גורם משותף מחוץ למחבלה הווקטורית זה יי שווה לגודל של הכפולה וקטורית של הגזלה החלקית של R ביחס ל S מוכפלת אם הנגזרת החלקית של R ביחס ל-T, ואז כל זה כפול שני הדברים האלה שכאן, כפול DS ו-DT. כתבנו את זה כאן, אולי זה גודל השטח שלנו, אם ניקח את הסכום של כל הדי סיגמה הקטנים האלה, אבל אין דרך ידועה לחשב את זה, אבל אנחנו יודעים את כל הדי סיגמה עם אותו הדבר, כמו לקחת את כל ה-DS ואת כל ה -DT. אז ניקח כל ה-DS ואת כל ה-DT, זה יהיה DS כפול DT, ברור. זה DS כפול DT, ה-DT כפול ה-DT זה ממש כאן. אם אתם מכפילים את זה כפול המכפלה וקטורית של הנגזרת, של הנגזרת החלקית זה כפול זה, ייתן לנו את השטח, אם, אם נשכם את כל אלה כפול זה או זה כפול זה, אם נסכם את כל אלה על פני כל האזור הזה, אנחנו נקבל את כל המקביליות שבאזור, נקבל את גודל השטח. אנחנו יכולים לכתוב, ואנחנו יודעים כי זה קצת מפותל, ואתם צריכים להשקיע מעט מחשבה. רווחי השטח, לפחות בראש שלנו, הם הקטעים קשים להבחנה ממראה, ואנחנו מקווים כי כעת זה הגיוני. אנחנו יכולים לומר כי הדבר הזה, שממש כאן הסכום של כל המקביליות הקטנות האלה, על פני השטח או גודל, או גודל השטח, יהיה שווה, במקום לקחת את הסכום, על פני השטח ניקח את הסכום של כל ה כפול ה-DT. על פני כל האזור הזה. וברור, כי אנחנו חייבים גם לקחת את הכפולה ה של זה. אנחנו יודעים איך לעשות זה. יש כאן אינטגרל כפול. בשביל לבצע את האינטגרל הכפול, אנחנו יכולים לקרוא לזה האזור הזה, או השטח הזה שכאן. השטח הזה הוא אותו דבר כמו כל השטח הזה שכאן. זה אותו הדבר נכתוב את זה בצהוב של המכפלה ש של הנגזרת החלקית של R B, ביחס ל-S, והנגזרת החלקית של R ביחס ל-T, וזה dS ו-DT. ולמעשה אתם פשוט לוקחים, וזה נראה די מפוטל, המחשבה היא איך למעשה מחשבים את זה, ואנחנו למעשה מסוגלים לבטא את הדבר הזה שנקרא שטח. זה שטח פשוט, זה מה שזה. יכולים באמת לחשבת את זה. בשexploration בביאים אנחנו נראה לכם דוגמאות של חישובים מעשיים. הדבר הזה שכאן ניתן לכם רק גודל השטח. אבל מה שאנחנו נעשה בכל נקודה שכאן, מה שנעשה, ממש כאן בשני הביטויים האלה, יהיה שאנחנו פשוט נחשב גודל השטח של כל אחת מהמקביליות האלה, ואז נסכם את כולם יחד. זה מה שאנחנו עושים. אבל מה יקרה אם יחד עם כל אחת מהמקביליות הקטנות האלה, היה גם ערך, כאשר הערך הזה מוגדל על ידי איזה פונקציה שלישית, f של x, y, z. אז כל המקבילית, הן מאוד קטנות, הן סביב נקודה, אתם יכולים אולי לומר, כי המרכז שלהם, וזה לא חייב להיות המרכז, אבל אולי המרכז הוא באותה נקודה במרחב התלת מבדי, ואתם תעזרו בפונקציה אחרת, f של x, y, z, ותקבלו את הערך של הנקודה. מה שאנחנו רוצים לעשות הוא מה יקרה אם לכל אחת מהמקביליות האלה, אנחנו נכפיל את זה כפול הערך של הפונקציה בנקודה הזאת. אנחנו יכולים לכתוב בדרך הזאת. וכאן אתם יכולים לדמיין בפשוט אחד. אנחנו רק מכפילים את כל המקביליות באחד. אבל אנחנו יכולים לדמיין אותנו, מכפילים כל אחת מהמקביליות הקטנות, ב-f של x ו-y ו-d ו-z ו-d σיגמה. וזה כאשר זה כל אחת מהמקביליות הקטנות, אנחנו רק הולכים להכפיל את זה כאן ב-F של X, Y, Z. אנחנו הולכים לעשות את זה, לזה אינטגרל על פני השטח, על פני האזור הזה של F, X, וZ, ואחר כך כפול הגודל של החלקית של R ביחס ל-F, ביחס ל-S, בנגזרת החלקית של R ביחס ל-T, DSDT. וברור כי אנחנו מבצעים את האינטגרל ביחס ל-S ו-T. בתקווה כן צריך את הפונקציה בעברים של S ו-T, ואנחנו מסוגים לעשות זה, כי הגדרנו אותם כמשתנים. כל פעם שנראה כאן X, זה באמת X כפונקציה של S ו-T, וגם Y היא פונקציה של X ו-T, וגם ZD פונקציה של S ו-T. ייתכן כנראה... כי זה נראה מאוד קשה ומפוטל, והמחשה של זה, או הסיבה לכך שאנחנו רוצים לעשות את זה, היא יישום בפיזיקה. זה קצת קשה לראות, יותר קל לראות את גודל השטח כפי שזה מסובך לחשב את הבעיה הזאת, אבל זה לא כל כך קשה לביצוע, זה פשוט עבודה שחייבים להתמיד בה.